النهاردة هتكلم معاكم عن كيفية تحويل أي نص مكتوب إلى نص منطوق إزاي أنا أحوّل الكلام اللي مكتوب ده أنا عايز أخليه نص مسموع حد يقوله ولكن مش أنا أنا مش عايز أتكلم ولا أقرأ النص بعض الناس ما عندهم شيء الجرأة طب يعملوا إيه؟ النص موجود وكل حاجه موجوده والفيديوهات اتكلمنا عن مصادرها في فيديو سابق وبرده هسيب لكم الرابط للفيديو اللي انا اتكلمت عنه بالتفصيل عن المصادر المجانيه للفيديوهات اقدر اخدها بدون اي مشاكل ولا في اي مشكله عن موضوع هو الطبع هنا صدقت حلمي وبدا قالوا اني زمان ما كل ده فاضل لي بقى ان انا احول الكلام ده الى حد بقى بيقوله، ده السوفت وير اللي انا شخصيا بستخدمه اسمه سبيتشلو، وده بصراحه اللي انا اعرفه واللي انا بستخدمه من زمان جدا وانا زي ما انتم شايفين كل دي نصوص انا محولها في الماضي الى اشياء لحاجات معينه مش للقناه بتاعتي لان القناه بتاعتي انا اكيد بطلع بنفسي اتكلم معاكم. لكن هوريكم الطريقة قدامكم هدخل على البي بي سي اختار نص بالعربي وحوله الى نص مسموع امامكم لكن خلوني لكم على حاجة انا دلوقتي بتكلم عن طريقة تحويل النص المكتوب الى مسموع مش كده حابب افرقكم هنا من خلال الكي Keyword اكسبلورر الخاص بـ بادي اللي انا دائما برشحه لكم تستخدموه مجانا بدون اي مقابل طبعا هناك خدمة مدفوعة لكن مش عايزينها انا كتبت له هنا تحويل النص المكتوب الى مسموع شوفوا بقى هنا ميزة ان انا ابحث عن كلمات مفتاحية صحيحة relevant لها قيمة وهي دي اللي ترفع الفيديو بتاعي عشان لما حد يجي ويكتب على اليوتيوب يكتب كده تحويل نص مكتوب الى مسموع هل هيلاقي الفيديو بتاعي ولا لا اعمل ايه بقى اجي على السوفت وير المجاني ده واكتب له زي ما انا شايف كده وهيقول لي هنا خد بالك اللي انت كتبه ده ما فيش حد تقريبا بيدور عليه. ليه؟ لان بيدوروا على الموضوع اه بس بكلمات اخرى. طب ايه الكلمات الاخرى؟ انت هنا يعني احبطتني، قلت لي ان اللي انا كاتبه ده لا ده السكور بتاعه فقير بور وفي ده بالنسبه لقناتي ولو بشكل عام برده 17% برده بور. طب تعالوا هنا بقى الجميل ان بيديني على اليمين اقتراحات. بيقول لي منها مثلا قراءه النص المكتوب تعالوا نشوف بقى قراءه النص المكتوب لو انا عملت الفيديو وكتبت في العنوان او في الوصف كتبت قراءه النص المكتوب هل دي عباره مفتاحيه الناس بتبحث عنها نضغط ونشوف شفتوا بقى هنا قال لي برافو عليك فيري جود يبحث عن هذه العباره المفتاحيه اكثر من نص مليون في الشهر ده وفقاً لهذا وير الرائع اللي كل يوم بيحاولوا يطوروا فيه أكتر وأكتر وإيديهم فيه طب على فكرة ده بالنسبة لليوتيوب بشكل عام أنا بقى بالنسبة لقناتي وتحليل اليوتيوب بادي لقناتي هو عارف قناتي كويس جداً وعنده الداتا بتاعتي وعامل الـ فوفقاً بقى لده لو أنا ضغطت هنا هيقول لي خد بالك هذه هي العبارة المفتاحية Excellent لقناتك اكيد لو انا قناتي قناه سيارات او قناه طبخ اكيد مش هيطلع لي اكسلنت ابدا لان العمليه الخوارزميه بتجيب ايه مربوط بقناتك والمواضيع بتاعتي بشكل عام وانا بتكلم عن ايه بشكل عام اجي بقى هنا على السوفت وير بتاعي عايز افرجكم على حاجه بشكل عملي خد بالك انا عندي هنا 171 افيلبل فويسز تخيلوا فحاجه يعني رائعه هنا بقى تعالوا كده نروح ل معارك قضائية الانتخابات الأمريكية 2020، إيه رأيكم ناخد مثلا الجزء ده كده ونجرب عليه؟ هو الجزء ده كده هاو ده copy أمامكم أهو والله هحطه هنا، ده النص، هاجي هنا على اليمين هختار اللغة العربية، كل دي لغات ممكن أحول أي نص إلى هذه اللغات، أنا هختار العربي، العربي هنا عندي أرابيك وعندي عربك إيجيبشن وسعودي بتاع نبدأ بالمصري بما إني مصري وآخد أول حاجة ها. هجرب معكم ثلاث أو أربع أصوات ونشوف ونقارن. أجي هنا وضغط على دي مش مهمة أبدا شوفوا بقى المدة اللي هيعمل فيها خلاص تخيلوا خلاص generated لو جيت هنا بقى وضغط بوصفه رئيسا للولايات المتحدة صانة خاصة توفر له حماية من أي إجراء قانوني ضده جنائيا كان أم مدنيا طيب دي الأولى وأنا أظن أن الصوت مش وحش تعالوا نجرب بقى تاني واحدة هنا دي لازم أختار هذه الخاصية ونشوف بقى دي بنت اسمها ايه رابيا. بوصفه رئيسا للولايات المتحده تمتع دونالد ترامب بحصانه خاصة توفر له حمايه من اي اجراء قانوني ضده جنائيا كان ام مدنيا كده جميل كده اتنين تعالوا ندخل على اربك بشكل عام ميرا نشوف بقى ميرا كده صوتها هيبقى عامل ازاي بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من أي إجراء قانوني ضده جنائيا كان أم مدنيا. طب والله حاجة جميلة، إيه كمان؟ عندي هنا أربك ساودي في صوتين، تعالوا نجرب الصوتين. بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من اي اجراء قانوني بالدرس يعني ممكن يكون في حاجات احسن من صدّه. ده ممكن الصوت ده يتقفش إن هو صوت جنريتد يعني تعالوا بقى اخر حاجة مين عائشة في ميل يلا بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من أي إجراء قانوني ضده جنائياً كان أم مدنياً والله مش وحش يبقى إيه إحنا كده عندنا كم صوت خمسة أظن التاني ده كان كويس. بوصفه رئيساً للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر يا في واحدة نطقت دونالد ترامب صح غالباً هي دي بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من أي إجراء قانوني ضده جنائيا كان أم مدنيا. والآن وقد خسر الانتخابات الرئاسية 2020 سيعود ترامب مواطنا أمريكيا عاديا. برضو للأمانة وإحقاقا للحق أنا عندي السوفت وير ده وأنا شاري الخدمة البرو. تقول هنا مكتوب على اليمين برو لو انا شاري السوفت وير من غير الخدمه المتقدمه هيكون عندي صوت عائشه فقط مش صوت احمد وهكذا طبعا بالانجليش في اصوات رائعه في حاجات تعالوا اسمعكم كده حاجه بالانجلش انا عندي اندرو ده, ده اللي انا بحب صوته اسمعوا كده how tips on how you can keep concentrated more easily نمبر 1، plan out your time. محدش يقدر يقول ان ده حاجة كده مميكنة أو يعني صوت عن طريق السوفت وير. ده اللي أنا حبيت أقوله في هذا الفيديو هتلاقوا الرابط بكل تفاصيله في صندوق الوصف. أنا شاريه والله مش فاكر بكام لكن مش غالي قوي يعني لكن دي طريقتي وأنا مش من النوع اللي بقى هيجري ويبحث عن شيء مجاني رديء الجودة. أنتم عارفيني الناس اللي متابعيني من سنين عارفين إن دي طريقتي و يعني ان انا بحب اجيب الشيء اللي ليه قيمه فحبيت بس اشارككم واطلعكم على الطريقه بصراحه اللي انا بستخدمها طبعا في حاجه ثانيه انا بقى بستخدمها للفيديوهات وكده منها ان فيديو ده انا بستخدمه على طول وهنا برضو بيقدمه من الضمن يعني تكست تو لكن انا ما استخدمتهش قبل كده لان انا عندي هذا السوفت وير حاليا بجرب سوفت وير اخر لو لقيت فيه قيمه ممكن ابقى اشير ليه لكن حتى الان ما اقدرش اقول انه 100% حاجه كويسه برضو عندهم الفيديو ده مثلا كده يعني فلسه بأجرب وباستكشف ما عنديش أبداً أي وقت فاضي استحالة الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اوعى تقول أنا عندي فراغ ما ينفعش أنت ممكن تعمل حاجات كتيرة جداً تكون مفيدة وتفخر كده يعني بنفسك أن أنت بتعملها وتفخر أمام الله أن أنت أنا عملت كذا وكذا وكذا، خلوني بس أوريكم حاجة بسرعة برضو كده الشيء بالشيء يذكر، لأن أنا هنا أنا بدردش مع المتابعين المحترمين اللي بيتابعوني من زمان وعارفيني، لكن اللي عايز كلمتين ويجري ده موضوع آخر. زي ما أنتم شايفين هنا كده دايما أي يوم بيعدي عليا في الكالندر بتاعي والله بكتب فيه والله الحمد لله. فنحمد ربنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. حافظ على صحتك ما تضيعش صحتك في كلام فارغ تندم عليه وما تقولش عندي وقت فاضي وقت فراغ لا دايما نشغل نفسنا بالاشياء المفيده والاشياء المحترمه انا لما بعمل لكم فيديوهات انا بعتبرها من الاشياء المفيده ان انا بنقل لكم الاشياء اللي انا بتعلمها. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم ولا تنسوا ان نسب الناس ومن يعن يعن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابن مصر انا ضد الجسر انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر انا ابن مصر قلبي ما مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر شفت يا زمان ومواقف ملهاش عنجد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد